Raed Rafat vine cu explicabili, după propunerea MOC, trebuie să intre în normalitate. Eful departamentului pentru situații de urgență, Raeda Rafat, vine cu explicații, după ce o propunere pe care a făcut-o recent a făcut vulvă în presă, dar sublinierea i în rândul cadrelor medicale. Arafat susține ce ar fi necesar o delimitare a sectorului privat de cel public sublinierei stabilirea unor reguli clare, care se duc chiar la interdicția de a lucra simultan în ambele sectoare. <fie> Într-o intervenție la Antena 3, sub iereful sus susține ce veniturile medicilor au ajuns la un nivel suficient de mare încât acea subliniere tia se poate renunca cum subliniere la jobul din privat. <fie> nu cred ce toți medicii se vor înfuria, pentru ce mult lume se sizează situația. Nu e prima dată când se ridică această problemă, de lipsa loialit, ci fac de un sector. E vorba de a însneto sublinierei, într-un fel, sectorul sanitar public. Au fost închis sublinierei ochii pentru ce toateauna s-a zis ce veniturile nu sunt suficiente. Acum s-a ajuns la un nivel corect. Peste media național. Va veni momentul să gândim cum rezolvăm această problem. Sunt multe implicacii. pe în faptul ce trebuie să asigurme o delimitare clară între clee două sectoare, noi avem un program de muncă în spitale foarte sudat fac de spitalele europene. Trebuie să intrăm în normalitate, să avem spitale cu funcționare maxim timp de 8 ore pe zi sub luniere. cu asta am putea rezolva mult mai multe cazuri. Ar se cedea i costurile astfel. Toate aceste aspecte sunt dereglate, vechi vechii sublinierei trebuie soluționate. Sunt convins că dacă avem personal dedicat, nu în două locuri, va crea subliniere -te. subliniere -i calitatea, a spus Raedara Fat la antena 3. De subliniere: În prezent nu există un proiect. Sublinierea sus susține ce vor exista cu siguranță discuții în cadrul Ministerului Senecii. Cel puțin eu, ca funcție, nu am aceste atribuții. În sectorul de urgență, subliniere face acest lucru imediat, pentru ce avem oameni care lucrează Sublinierea la public, sublinierea la privat, pe care nu subliniere-ti, unde în IJSE subliniere-ti. Acolo cred că am putea face ceva, se propunem. Va trebui să fie o inițiativă legislativă la nivelul Ministerului Sănătății, sublinierea e. Vor exista discuții pe această temă cu siguranță. A completat raidul a